Mutta amputoittiin jalkani vuonna 2003 kesällä ja no se näkyy tuossa kuvassa ja mitä Jumala teki, Mä uskon että Jumala antaa uuden jalan.